Там э, охороняли, допомагали, носили там поранених, розвантажували продукти харчування і чергували на посту. Я завжди знала, що в будь-якій ситуації він да, стане на защиту Маріуполя, на защиту України. Вот. І я знала, що я не, не буду препятствовать цьому, тому що якщо вибирати э, идти защищать или сидіти на диване, він пойдёт защищать. И я его поддерживала и была на его стороне всегда. 12 березня я і ще кілька хлопців, ми переїхали вже на Азовсталь. там организовывался шпиталь. Там теж я на шпиталі виконував такі функції. Спочатку на Засталлі были були засоби і зброя, щоб оборонятись, була їжа, були ліки, ну, все було якби добре. Но ми були в оточенні, у нас было несколько кел окружения, три-четыре. То есть, из Украины ничего нам, к нам не привезешь, и мы ну, не имели возможности mm -hmm. оттуда выйти. Связь была очень редкая. Ну, в первое время мы даже виделись несколько раз, когда Слава был в госпитале. Есть, э, я приносила ему мандаринки. Просто могла его обнять, ну это было буквально 5 минут, могли мы увидеться первые дни. Они э, бомбили четко, прямо, э, точечно, по входу одному, по входу іншому, чтобы нас так заблоковать. Когда я выехала из Мариуполя, э, да, у меня уже был интернет, я могла... Э, на... Я так надеялась всегда на какую-то любую СМС. Я слышала в 40 км от Мариуполя, э, как обстреливают Азовсталь. Я понимала, что это уже только Азовсталь, уже не весь Мариуполь. Э, я слышала эти бомбы в 40 км от Мариуполя. Я понимала, какой ад у них там. Захищаться было ничем, и ежи уже не выстачало. 16 травня э, был уже вечер коли прийшла команда від командирів, що ми вже маємо виходити. Рано вранці 17 травня ми приїхали в колонію міста Оленівка. В Оленівці нас прийняли більш-менш нормально, тобто не били. Но я там пробув десь менше двох тижнів. Послідній смс, коли ми списалися, це був мій виїзд на Запорож'я. І він знав, що я їду на Хмельницький. И он мне написал, наверное, последний смс, что радуйся каждой минуте, каждому дню и дыши свободой. Вот. И все эти месяцы, и дни, и минутки я дышала свободой и ждала его. И нас отвезли на войсковых КАМАЗах в СИЗО города Таганрог. Завязали глаза, руки, вот и таким чином. Нас привезли. Це було дуже жорстко, дуже там вони злі і взагалі не люди. Там нас ну, били так, що деякі там, втрачали свідомість. Там я пробув ну, десь чотири місяці. А в нас не було інформації зовсім ніякої. Ми тільки знали, що в віконці сонце встає, значить, ранок там сідає, значить. Вечір, там, хтось сказав, там, охоронник, там, скільки часу. Ми запам'ятали по, по тіні від сонця, скільки часу. І по тіні потім відслежували, скільки часу. Трималися тільки на тому, що ну, я знав, що мене чекають. Придумувала нереальні речі, які привлікли б його домой. Ну, ну, Допустимо, я елементарно купила турку, яка в нас була в Маріуполі, ми варили в ній кофе по утрам. Вот. Я купила таку ж турку, купила кофе, і мислі наварила йому кофе, і я знала, що він приїде на свій улюблений кофе. Після Таганрогу мене перевезли в Камінь Шахтинський, це теж Ростовська область. От, а там була велика виправна колонія, де збирали саме військовополонених наших. В Один день заходить той охоронець і питає: є хто тут? Хто тут старий або хворий сильно, давайте я записую. Ну, я теж підняв руку, нас відвели там в інший корпус, там перевдягнули в цивільний одяг, замотали очі, руки і повезли в місто Курск, теж СІЗО. Було розуміння, що тут готують на обмін. Я завжди була впевнена, що він вийде із Азовсталі, він вийде з плена. Он вернется, потому что я его жду, потому что я его люблю, потому что он мне нужен, и потому что по-другому быть не может. У нас это брали все в Мариуполе, мы остались без ничего. Остаться без него я не хотела и не могла. 28 жовтня нас по призвичам вызвали, вот не всех. Большое еще осталось там, перевдягнули в цивильный одяг. и опять зав'язали очі, руки, і повезли на аеродром. В аеродромі посадили у військовий літак, і ми облетіли з Курска. Спочатку е посадка, там ще догрузили людей, потім посадка в Таганрозі, там теж військовополонених додали. І вже темніло, ми прилетіли в Крим. Там військова частина, і вони так лояльно ставилися, там нас погодували, і рано вранці вже виводили нормальні такі туристичні, м'які автобуси. Дали кожному по цьому сухпайку, але, до речі, він був просрочений на рік. Їсти хотілося дуже, тому ми їли, що, що було, ближче до вечора, ми приїхали на Васильівку, де обмінялися. Це був такий незабутній момент. Очень классно. Позвонил Татьяне, я говорю, я уже дома, и, ну, было много радости, счастья. Вот мы очень-долго общались, она радила очень-долго. Я родил тоже, я был готов целовать асфальтную девочку. Я кричала, я как сумасшедшая кричала от счастья. И девчонки на работе думали, что мне плохо, и хотели меня спасать. Мне было хорошо, потому что я так этого ждала. И я прыгала, я просто прыгала вот так вот. Ну, я считаю, что это чудо какое-то. Пройти весь этот ужас, весь этот ад ну, и выйти – это просто чудо. Но в это чудо надо было верить, я в это верила, и оно случилось. Я об этом мечтала, и это все случилось, поэтому это важно. Нужно мечтать, нужно верить. Нужно загадывать, это случится, это работает.